يا كوكي نعم يا ماما اللي مكتوب على المهم ده خادي إيه ده؟ ده إنجليزي، ما عارفة أديته لك تاني ليه؟ إسمه فس، فس فس إيه ده يا أختي؟ تاني زر زر ده يا أختي، في زر فيس فيس. او كده كوكي متاكده كوكي اه يا <تصفيق> ماما طبعا هات هات انت اكيد يا كوكي مرتب بحاجه الي مش